السلام عليكم البنات كيف دايرين اش اخباركم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله آه مرحبا بكم معايا في قناتكم وقناتي وفاء بنستي فيديو ديال اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غنشارك معكم فقص اللي كيجي كي اكثر من رائع الشكل ديالو ولا غادي يحكم صراحه واحد الفقص اللي كيجي كي بنين ومقرمل وفيه القوام بالنسبه للناس اللي اول مره غادي تدير فقاص انا متاكده غادي يصدق لكم من اول استعمال حيت فيه جميع ديال الاسرار يعني دي لا ديتاي ديال لا ديتاي غادي اعطيه لكم اختي ان شاء الله غيعجبكم وغادي تستفدوا من هذه الوصفه وتجربوها وتردوا عليا ودابا نخليكم ان شاء الله مع المقادير وهنا ان شاء الله غادي نعطيكم مقادير ديال الفقاص شنو نحتاجو ساره نحتاجو ثلاثه البيضات يكونوا من الحجم الكبير من الاحسن يكونوا من الحجم الكبير غنحتاج واحد كاس ديال السنيده انا غنحتاج ديال العنبه ديما كنعبوا بالكاس ديال العنبه غنحتاج واحد كاس معمر ديال الزيت ديال العنبه كاس معمرش معمرش ديال الزيت ما خصناش نقويو الزيت بزاف غنحتاج واحد كاس ديال الجنجلان انا كيعجبني الفقص يكونوا فيه قوام كتيرة. بالنسبه للجنجلان والنافع كيعجبوني يكونوا باش كيجيبني اه وافين كنحتاجو واحد وسبعين حتى مية وتمانين غرام ديال اللوز كنغسلوه ونرطبوه في الماء واحد ساعه نقا تقريبا ولا نص ساعه على حسب الوقت علاش كتير اصلا في الماء باش يسهل علينا في التقطاع باش ما يتهرش باش ما يتهرش لينا حتى انا كنديرو صايم ما كنديروش مقطع هاد عليش. هاد المقادير كلها راه زعما مساهله يعني ماشي شي حاجه صعيبه وهذا النافع نتا كنحتاجو منو شي جوج معالق كبار حتى لثلاثه على حساب كل واحد والذوق اللي كيبغي فيه واش كتير ولا قليل صافي واحد شويه ديال الفاني انا كندير الفاني واحد شويه ديال الفاني ما عنديش صاشيه كندير هدي ديال القراق ديال العبار شحال شويه تقريبا يعني نص معلقه نص نص معلقه صغيره نص معلقه صغيرة. نص معلقه صغيره واحد قبيصه ديال الملحه وواحد ربع كاس ديال الزهر آه. من الاحسن يكون بالعامري كيكون كي زوين وبالعامري البنات راه كيف ما قلت لكم في واحد الفيديو راه تيكونوا فيه جوج انواع جوج انواع آه. يعني القرعه اللي كتكون الدوريجين والقرعه اللي كتكون غير مزوره طبيعه الحال والطحين دائما انا كنكد يكون من نوع الممتاز يعني ديال الحلويات حيت راه دور كبير في الحلوه انا هذا الشيء كله اللي كنقول راه بالنسبه للمبتدئات يعني اللي ديجا راه عارف القوامات راه تبارك الله عليه الله يوفقه وبالنسبه للمبتدئات دائما ياخذوا بعين الاعتبار لهذا الشيء وهذا انا سيارة. باش كندهن الفقاص ما كندهنوش بالبيض انا كندهنو بواحد شويه ديال الكاكاو شي راس معلقه صغيره ديال المر اه ومعلقه صغيره ديال نسكافي وشويه ديال الحليب كيعطينا واحد الخليط بحال هكا كيكون ماشي خفيف وماشي تقيل انا مازال غتشوفوا تشوفوني من غندهن الفقاص به الشالتي ديال الكاكاو الكاكاو المر الكاكاو ديروا معلقه اذا كان, كان مجهد الا ما كانش مجهد ديرو نص معلقه صغيره وواحد معلقه صغيره ديال نسكافي وجوج معالق ديال الحليب ديال الحليب وهذه خمار, خمار وحده سوف غتشوفوا معايا الطريقه وان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله كيجي بنين ومقرمل البنات حت... كل واحد الطريقه ديالو حنا كنقولوا طريقتنا واللي عجباتو شي حاجه راه كل واحد وطريقته ان شاء الله ان شاء الله تعجبهم يجربوا وغادي يحكم ان شاء الله باذن الله حيت هذا الميدان راه كبير وكل واحد ما يقولش فيه راني معلم دائما تعلم الحمد لله هذاك الشيء اللي كاين يلاه شنو ساره دابا دابا غنبداو ان شاء الله بالبيض هو الاول بسم الله نفس سنيده تنضيف الفاني شويه الملحه الملحه كتبين لنا النسمه ديال الفاني هي اللي كتزيد تعززها يعني كتبينها يعني بحال بحركة... تخرج كتخرج الريحه ديال, الريحة ديال الفاني وكتحيد لينا الزفوريه ديال البيض درت الزهر دابا ربع كاس ديال الزهر كاس لاروب تل كاس ديال هذه العنبه ديما كاس العنبه كاس لاروب آه كاس العنبه ما عامرش يعني بحال تقريبا كاس لاروب وبالنسبه للملح البنات اي حاجه فيها البيض ضروري القريصه ديال الملح وحنا اصلا الملح هي هي التسنيه يعني كنولفناها من بكري من الناس ديال بكري يقولوا بسم الله كيديروها بالملحه المانشي <تصفيق> كنا كنسمعوه من الناس ديال الكريو ساشي دابا كنخدموا الخليط الزيت دائما اللي في الجناب خدموه دخلوه الوسط ما تخليوش الزيت هارب لكم للجناب انا ديما كنرجع وكنأكد هاد الطريقات اللي كنقول راه مبتدئات واللي عارفه الله يزيد في العلم ديالها وفي المعرفه ديالها والله ينفعنا بالخير هنا <تصفيق> كنوريكم داكشي اللي كندير كيفما كنديروا وريتو لكم وان شاء الله يعجبكم وديروا به واحد الزهر مزيان دابا هذا الزهر زوين بالعامري كيبقى ريحته زوينه وحتى في الفقاص كيعطي زوين وانا ديما كنزيد حتى الفاني الفاني كيعجبني ولكن ريحه الزرعات بزاف انت ملي كنخدموا ملي كنخدموا والفقاس هو القوام آه. حيت الا كانش فيه القوام ما كيعطيش فيه البنه وكيف ما قلت لكم البنات الفقاس الغريبه شي حاجة اللي ضرورية في <تصفيق> الطبلة يعني كما كتعرفوا حاجة الحاجة البلدية ديالنا يعني غادي تديري حلوة اللوز غادي تديري حلوة بدون فرن يعني ما تقدرش تأكل فيها بزاف كما كتعرفوا هادوك اللوز ولا الحلوة بدون فرن يعني كتاخذوا حيدا جوج غايلة كترتي مي فقاس وغريبة را صراحة تحطي اتاي وتحطي معاهم طبيعتي العامة تبقى ياف لي كاملش اصلا حاجه اللي صراحه انا كتعجبني تكون في الدار انا بعد ما كتخطانيش اه <تصفيق> <تصفيق> كيجيك غير الجوع ما كتلقاي ما تاكلي في الدار كتهزي كويس الحليب وبقايص هانت هي خليتي آه ولا غريبة تا كتبقى صراحه أنه كتبقى بلاصه الحلوه آه في الدار بطبيعه الحال وبخصوص الفقص الغريبة سبحان الله العظيم آه ما عندهمش بلاصه ديالهم آه آه تمشي فين ما مشيتي كتبقى ميزه وما تيغموش سبحان الله شي بحال حلوة اللوز، حلوة اللوز هي وحيدة صافي دابا كيف ما كتشوفي اختي وفاء خلطت هاد المقادير كاملين بقى لنا دابا غير الطحين، بقى لنا غير الطحين، دابا دا غنبداو نخلطوه إن شاء الله بشوية بشوية، الطحينة البنات آه عبرت هنا تقريبا نقولو آه 600 غرام حتى ل 700 ولكن أنا غنقول بالضبط، آه أنا غنقول بالضبط شحال دخل معايا ديال الطحين هنجوا ما هتشوفو و هتشوفوش حل دخنة ديال الطحين فى الخالط بالنسبة للوزا صار ضرورى يرقدوه ساعة المقنى فى المنزل من الاحسن من, آه أحسن من الاحسن اه من الاحسنة ليه لي مالفاق ما, ما كترقدوش ما ترقدوش لا آه لو اللي ما مولفش فى يعني ما كديروش دائما من الأحسن آه بنات نسحكو من الاحسن يرقدوه هيت الفقاس الى مشا تتقط عليكم فى مت من كتكونوا كتقطعوا اي كثيره بالطبيعه هذا كيهرس لكم يعني في القاسه غيطلع لكم الدم وما غاديش تقدروا تكملوه يعني ما غاديش ما تزعموا انكم تبقاو تعاودوا تديروا فقاس مره اخرى ولكن من الاحسن البنات هذه القضيه ديال اللوز يكون فزك في, في الماء ضروري باش باش يعاونكم هكايه ملي تكون كتقسموا الفقاس ديالكم ما يكونش عندكم الكوسول والفرص عمركم نزيدوه دفعه واحده دقة دقة بشوية بشوية جاتني القصرية كبيرة حيث مالفا كنخدم انا في قصرية ديالي صغيرة حيث هادو غير نص المقادير ممكن تضبلوك المقادير ديرو السطل البيضات ديرو وجوش كيسان السانيدات ديرو وجوش خمارات ديرو نص كاس ديال الزهر وانتو ما غادين في القوام كامل كتضبلوها والفقس عمرو ما كيخسر كيبقى مدة طويلة غير كتحافظي عليه انا كنديرو غير فواحد سطيلة كنديرو فواحد الطايله وكنغطيه بالسلوفان مزيان صافي وكنسدها ما كنديرش كولا طبقه بلاستيكه لا ما, ما كنديرش لا كديريها غير الغريبه, آه الغريبة, آه. الغريبة آه آه غريبه حيت كتكون هشيشه دغيا كتفتت كتخافي كي كيتبدل القوام ديالها اللهم كندير كل طبقه فيها بلاستيكه هاد فيها الفيديو غيتحط موراه غريبه داكشي علاش الغريبه ما ما هضرناش على الطريقه كيفاش كتحافظ بيها داكشي علاش انايا حاولت اللي الناس اللي تفرجوا في الفيديو ديال الغريبه الطريقه كيفاش كتخليها كتبقى مزيانه مده اطول يعني كل طبقه كدير طبقه وكدير بلاستيكه وكتعاود عاوتاني طبقه واحده اخرى تا طيب يوا صارت نصنع صافي دابا جمعنا العجينه ديالنا ما كتكونش قاصحه وما كتكونش خفيفه يعني ماشي جاريه كما كتشوفي هانتي دي العجينه ديالنا رطبه وفي نفس الوقت مجموعه يعني ما كتلتصق ما والو صافي دابا غنقسموها على جوج ديال البودانات ونحربلو كل بودانه ونحطها في لاطه وغتشوفوا كيفاش غندهنوه وكيفاش غنطيبوها ان شاء الله وبالنسبه للفرانة انا ساره بالنسبه للفرانة انا بارد كنديروا بارد و كنديروا على عافيه مهيله باش طيب على خاطره وما يتشققش شحال درجه الحراره درجه الحراره تقريبا كندير شي 140 ####أه يعني لا. كان دير شي ميه وأربعين ؟ أه على يعني, يعني كتخلي كت... الوقت قريباً شي ساعة شي ساعة, شي ساعة دي هو كي يطيب على طيب من ماشي يتحمر غيتحمر لينا من لتحت ومن لفوق معجن آه يعني خصو طيب على خاطره وكل علي شي اللي آه العافيه ديالهم قليلة... يحاولوا يزيدوا شويه في العافيه بحال هكا تقريبا 120 حتى 140 المهم هادشي اللي نقول لكم وكله في الفران وانا ما نقدرش نتحكم في الفرانات كلهم صافي العجينه على جوج ديال الحرابل بودانات بودانات بودانات في اللاطه وغندهنهم بديك الخلطه الملونه اللي, اللي وريتكم يا نسر دابا نوريكم الطريقه انا اللي كنحربل بها الحربو ديال الفقاص الا كان كانت عندنا هكا شي لوزه في الجنب ماشي مشكل حيدوها وديروها الوسط وعاودوا سدوا ديك الجيعه علاش يصرى للوسط يعني الجنب يعني باش ما يبيجيش في الجناب يجي في الوسط اللوز كيجي زوين هذوك الجناب <تصفيق> اغلبيه كنحيدوهم بعد خطرات صغيورين ولا كناكلوهم غير حنايا ما طاهمش الناس ولكن تاوما كيشيو بنان كل حاجه بقوامة. صافي كنحربلو الحربلو بحال هكا بحال دابا انا ملي كنضرب هنا كيبقى لي الوسط غليظ عاوتاني غنجي الوسط غنضرب الوسط كل جهه خصك ترقيها باش يمشي عبر واحد آه باش يمشي عبر واحد ما يجيش هذا رقيق وهذا غليظ انت انت عينك ميزانك انت كتشوفي الجهه الغليظه كتبقاي تخدمي عليها شحال خرج لينا من حربوله صرا خرجوا لينا جوج وواحد غيجينا صغير حيت انا درت واحد الطبقه غير صغيره على حسب اما على حسب, حسب اللاطه اللي كانت لاطه طويله غديرهم طوال ديري جوج جوج نيشان جوج من نيشان احسن باش ما عندك داك الكسور آه آه انا لا انا دابا غندير جوج غندير جوج وواحد واحد صغيور حيت اللاطه درتها غير غير قصيرة. اللاطه ديال الفران اه ديال الفران ولكن عندي واحد اللاطه وحدة اخرى وافيه شويه من الجناب هذيك ديري فيها جوج اه هذيك كانير فيها جوج صافي هذا هو الحربول ديالنا أو كتحكم فيه فيد ما تخافي منه مواله. فبيتيجيها كم قارب. أمم. وقوام واحد. بدك شيء جيها غلا ده كتخدميها بحلاكة قد دربيا واحد دريبات. و... وان شاء الله يعجبكم كل <تصفيق> إن شاء الله. دخل وصار الفرن. آه ده بغن... بغيه غندهنون شرطوه بالفورشات واندخلوا الفرن يطيب إن شاء الله. آه ورينا الطريقة. ويمكن ليكم كيما شفتم من بعد ما درنا الحربالات ديالنا درنا جوج كبار وواحد صغيره من بعد ان شاء الله غادي نبداو دهنو ندهنوها غندهنوها بديك الخليط ديال الكاكاو والحليبه سار ونسكافي ونسكافي آه. هو ما يكونش خفيف هذا الخليط بزاف باش يتشد ليكم في الحربول حيت الا كان خفيف كيسيح وما كيعطيش كي منظر زوين يكون شاد فراسو المهم ندهنوها هكا الجناب كامله حيت نورمالمون تاريح شو زوينه آه كيعطي واحدة الريحه آه. زوينه آه. وحتى اللون ديالو غادي يجي مذهب زوين كيجي برونزي برونزي اه ماما حنا كنا كنديروا النسكافي والحليب و الكيك البيض والبيض اه, آه. كل آه. واحد ودابا واش كيدير انا كيعجبني هذا هذا الخليط ديال النسكافي والكاكاو الكاكاو و... آه. كيجي زوين صافي صافي ورينا غير وحده ونكملوا واخا المهم دهنوا الجناب كندنوا كلشي نتهلاو فيها نخليوش جهه وجهه المهم من بعد صافي كنشد هاك الفرشيطه كان غير كنميل انا غاده وكنميل هادشي كليزو كنجي بحال مزخرفه آه. حتى هاد اللون ديال الكاكاو تاعها انا نكمل دابا هادو غندخلها ان شاء الله للفران للفران ان شاء الله انتما البنات كيما شفتو من بعد ما خرجناه من الفران انتما البنات كيما شفتو من بعد ما خرجناه من الفران اشنو غنديروا ليه دابا ساره صافي غنحطوه يرتاح في واحد البلاطو وكنغطيه بالسلوفان وكنخليه في الثلاجه لواحد ال... واحد المده ديال ربعه السوايع يا قليله باش يشد فراسو مزيان ويساعدني في التقطاع ويقدر لا ما بغيناش دابا نخدموه لغدلين اه ماشي مشكل تبيتي يعني تا يومين ثلاثه اي ماشي مشكل يبقى في الثلاجه شاد فراسو نقدروا نقطعوه يعني واللي اللي آه مزروب واللي مزروب يحاول يشد يشد الوقت ديال واحد ساعه حتى ساعتين في الثلاجه مهم يبرد خصو يبرد اه يبرد مزيان باش ما باش في التقطاع يساعد باش آه ل... باش لي آه. ويكون الموس ماضي انا يعني كناكد عليكم المص يكون ماضي هو اللي هو دور في التقطاع شاء الله المهم يعني. انا ان شاء الله وقبلوا على وصفات <تصفيق> البنات في بعد لكم بالنسبه للفقاس ديالنا كما شفتوا ديال الطريقه باش كتقطع تي وحتى الموس توا كيلعب دور كبير البنات ياك صاحه إيه بطبيعه الحالة انا وديت تفرتيت زعما ما يتفتتش لك الموس حاولوا ديروا شي موس يكون شويه ماضي, ماضي. باش هكايا يعاونكم في الفقاس هي عندها هاد الموس خاص واخذه خاص غير بالفقاس كيعجبني اه كيعجبني حيت طويل كنتحكم فيه في الفرخه على خاطري <تصفيق> كاينين هذوك الصغار تا هما را ماضيين بالحق انا كيجيني صغيور ما كنبغي هذا طويل كنتحكم فيه كيعطيني تطوع هنايا هاد الجهه وبالنسبه للفقاص البنات واحد الملاحظه اللي ما عجبوش هاد المنظر ديال هاد اللون بحال هكا داكن ديال الكاكاو يدير بلاصتو البيض البيض مع شويه ديال ليسكافي مع <تصفي> شويه اه يعني عادي تبدلوا كله والذوق ديالو انا كيعجبني بحال هاكا دوك الخطوط داكنه شويه اللوين ديالهم وبالنسبه لعوتاني واحد تقطيع بالنسبه لواحد الملاحظه الا بغيتيه يجيك في هذا الطول هذا راه كديريه مايل بغيتيه يجيك غير مربع كتقطعي البودانه كيف ما هي بحال هكا دائريه هكا, دائرة هكا على طولتها طولتها طول ما تميليش آه الا بغيتي تجي كالفقاسة طويلة كتميلي يعني كان... هذي بلدية هذي بلدية والبريستيج كتخليها دائرية حيث كنشوف بلاتوات صغار دي البريستيج كيخلي كيخليها دائرية, دائرية. اه هذي تقطيع دي النقل البلدية دي كشي لشي لاش انا خلق ديري لها بلدية اه بحل كعبة وكعبة لما شتور بنات يعني تتقطاع في تقطاع اللوز ما كي ما كيزعمة ما كيبرس كي كونش في تقطع ما يعني ما غدي شي غدي تهرس ليكم ولا شي حاجة. يعني هذه القضيه ديال اللوز حيت انا ديجا كانت وقعت ليا داكشي علاش ركزت عليها غير حاولو ترقدوا في الماء باش هاكايا بالتقطع حيت انا صراحه اول مره كنت فاش اول مره جربت الفقاص كان بدا كيتقطع ليا آه يعني ولا كيجيني صعيب باش نعاودو مي مع الوقت صراحه داكشي كيبغي بخاتيك يعني مع الوقت ان شاء الله بالنسبه للناس اللي اللي غادي يدير اول مره الفقاص يعني نصيحه ضروري المره الاولى مرة الثانيه وعادة الحاجه كتبدا تصدق وكيما شفتو دابا صافي ان شاء الله غادي نا غادي نا نكملو التقطع ديالو وغادي ندخلوه للفران يتحمر وعادة ان شاء الله نعطيكم شكل نهائي واحد الملاحظه البنات بالنسبه للطياب ديالو ما تطيبوهش بزاف ساعه الماكينه راه كافيه بالحق كله والفران ديالو انا ساعه الماكينه كتكون كجيني هي هذيك حيت آه لا جيتي حمرتيه بزاف البنات بزاف صار انا حيت كندير على عافيه مهيله شحب. يعني كندير انا مية وربعين قلت لكم مية وعشرين حتى مية وربعين يعني راه عافيه مهيله يعني ملي ملي كيطيب كي ما خصوش البنات يجي محمر بزاف ها انتم كيفاش كتشوفوا الطياب ديالو انا هدي هي طريقتي كلها وطريقته انا ملي كن حمرته بزاف واحد الخطره طرات لي فوتو شويه في الطياب ما انتبهتش للساعه ملي كنجي نقطعو كيبدا يتفرتت لي حتى طاب بزاف راه كيتفرتت البنات يعني و... اه يعني تا لجهدتي العافيه ديال الفران راه تشقق البنات وما ومغايساعدكمش آه في التقطع خليوه يطيب على خاطره باش ما يتشقق لكم ما والو آه البنات ساكي شفتوا ما يعني ما فيش داك التبواق اللي كيخرج مبوق حيت داك التبواخ كي كي يتهرس الفقاص كي بدا يتهرس الفقاس آه. وانتم شوفو كانت وقعت لي واحد المره والبنات آه اللوزه ملي كتخليوها صاينا كتجي في تقطع زوينه انا من, من مقطعه, مقطعة. آه ديجا مقطعه انا كل اول وجهه النظر ديالو انا كيعجبني بحال هكا المنظر ديالو وكيعجبني هذا اللون <متصفيق> نتوما يا راه ليكم الاختيار راه تجربوا هاد الفقاص وغيعجبكم إن, ان شاء الله باذن الله, بإذن الله. يلا البنات خليتكم دابا حتى نعطيكم الشكل النهائي فيديو ديالنا انتهى نتمنى هاد الوصفه ديال الفقاص تعجبكم وتكونوا استفدتوا معايا في هاد النصائح كلها والطريقه وايضا حتى الوصفه تجربوها وتردوا عليا والناس اللي اول مره غادي تجرب الفقاص غيتعاموا وتجربوا ان شاء الله غادي يستقليها من اول استعمال ونقول لكم سلام عليكم ونطلقوا فيديو جاي إن شاء الله ووصفة جديدة